declarație despre stat provoacă un val de reacții de indignare în Franța. Macron în plin delir metafizic. Presubliniere din telefrancez, Emmanuel Macron, a provocat o avalanșă. în de reacții de indignare în Franța, îndeosebi în tabra stângii, declarând ce vrea să repare lectura deteriorată dintre biseric subliniere stat, într-o car marcat de principiul laicitici, relatează marce AFP, conform Major Press. Într-un discurs fluviu rostit la conferința episcopilor luni seara, Macron a afirmat ce vrea să repare lecturile dintre biseric sublinierei stat printr-un dialog într-adevră. Un dialog în adevră un pre subliniere din tale republici care pretinde ce nu interesează biserica sublinierei catolicii nu sublinierei îndepline subliniere te datoria, a afirmat Macron. Într-o carunde principiul laicit și este ancorat din 1905 de o lege privind separația între biseric și stat, aceste declarații au provocat imediat val de reacții de indignare. Postul premier socialist Manuel Valls, care s-a raliat totuși sublinierei partidului prezidencial al lui Macron, a reamintit pe Twitter ce Franca înseamnă laicitate. Un gigant german perește România Iriac va pune mâna pe afacerile locale. Laicitatea este bijuteria noastră. Ceea ce trebuie să apere un presubliniere din ale republici, a scris pe Twitter noul subliniere F al Partidului Socialist, Olivier Faure. Partidul a nesupus stânga radical, a criticat discursul irresponsabil al presubliniere dintelui. Diez Macron în plin delir metafizic. Insuportabil. A subliniere TPM un presubliniere dinte, Auzim un ajutor de paroh, a spus la rândul său Jean-Luc Melenchon pe Twitter. Purtorul de cuvânt al partidului, Alexis Corbiere. A denuncat un cuvânt nedemn de un pre-subliniere dinte al unei republici laice, cuvinte irresponsabile care suflă în jarul tuturor comunitarismelor religioase. În legea separaciei între biseric subliniere stat, se întreabă el. Marci dinineaca, Gerard Collomb, ministrul de interne, care răspunde de relația cu cultele, a venit în sprijinul lui Macron. Ce spune el, la om, nu există pur sub linieră simplu o materialitate, există o ceutare de absolut, de spiritualitate, de a da un sens viecii sale. Este probabil o nouă tonalitate, dar care nu rupe cu marile principii ale laicitcii, a spus Colomb. Franca este, în baza legii din 1905, o republic laic, cu un stat neutru, separat de religii. Acest principiu este aparat de trei numero sub i francezi. Potrivit unui sondaj publicat în 2017 de către Institutul Wingal Loop, 50 dintre francezi se declar fie atei, fie fere religie, iar 45 spun ce sunt religio-sublinierei. Dar este constant subliniere, e un subiect de dezbatere a se. în jurul unor manifestări publice ale credinței musulmane sau ale măsubliniere tenirii în subliniere, subliniere tineacerii.